असलम दोस्तों उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत हो गए आप देख रहे हैं राशि स्लीम टेक मैं हूं राशिद अली चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है हेड्रोलिक वाल्व के बारे में ये है हमारे पास ड्रैक्शनल स्पोल कंट्रोल वाल्व सो ये अक्सर आपने देखा होगा कि हेड्रोलिक यूनिट्स में जहाँ हैवी ड्यूटी काम हो वहाँ पर ये वाल्व हैड्रोलिक यूनिट में फिक्स होते हैं तो इसकी ये डायाग्राम बनी हुई है فزیکلی آپ کو یہ اول کیا کام کرتے ہیں کس کام آتے ہیں اور اس کے کتنی پوزیشن ہیں کتنے وے ہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ سب ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو پریس کر لیں ان امید ہے کہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی سو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک یہ ہمارے وال کا لیور ہے یہ پورا وال کا باڈی ہے یہ اس کے ہول ہیں اور یہ اس کے جو کام والے ہول ہیں اس کو وے کہتے ہیں فور وے یہ وال ہے ٹو پوزیشن سو یہ ڈایاگرام پہ غور کریں یہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے لیور یہ لیور بنا ہوا ہے یہ ایک چھوٹا سا اس نے یہ جو روڈ نما بنایا ہوا ہے یہ اس کی باڈی ہے یہ روڈ فکس ہے اندر اس کی کرینک کے ساتھ جو اندر ایک پلنجر ٹائپ بنا ہوا ہے اس کو موو کرانے کے لیے سو یہ کام کیسے کرتا ہے یہ یہ جو چیز ہے ہمارے پاس یہ بلاک ہے بی اور یہ جو ون اس نے شو کرایا ہوا ہے یہ بلاک کے اوپر فکس ہے تو یہ دو ایرو بنی ہوئی ہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ اس کی کیا چیزیں یہ اس کی پورٹ بنی ہوئی ہیں فور پورٹ ہیں فور وی جس کو کہتے ہیں ہم اور یہ اس کی دو پوزیشن ہے سو جب ہم لیور کو اوپر کی طرف پوش کریں گے اس وال میں یہ فنکشن ہے کہ جب ہم اس کو اوپر کی طرف پش کریں گے تو ہمارے پاس پی اور اے کنیکٹ ہو جائے گا مطلب یہ اے ہماری جو لائن ہے یہ ہیڈرولک سلنڈر کی پسٹرن سائڈ ہے جب ہم اس لیور کو ادھر دبائیں گے تو یہ لائنیں آپس میں یہاں سے مل جائیں گی اور آئل پورٹ پی سے ہوتا ہوا ہمارے ہیڈرولک سلنڈر میں جانا شروع ہو جائے گا اور جو بی والی لائن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے جو نیکسٹ سائڈ پہ آئل ہوگا وہ اس میں ٹینک میں آنا شروع ہو جائے گا سو یہ تو تھی اس کی ایک پوزیشن ایک پوزیشن اور دو وے اس کے کام کر رہے ہیں یہ بھی اور یہ بھی یعنی کہ پورٹ اے پورٹ بی اے کے ساتھ کنیکٹ ہوئی آئل جانا شروع ہو گیا جو نیکسٹ سائڈ سے تھا وہ ہمارا ٹینک میں آنا شروع ہو گیا یہ ایک پوزیشن اور دو اس کے جو وے تھے وہ کلیئر ہو گئے اب رہتے ہیں ہماری ایک پوزیشن اور دو وے اگین سو so, جب ہم اس لیور کو نیچے کی طرف پش کریں گے تو ہمارے پاس پی اور بی کنیکٹ ہو جائے گی اٹس مین دیٹ کہ ہمارا آئل جو ہے نیک سائٹ سے جانا شروع ہو جائے گا اور ٹی اور اے کنیکٹ ہو جائیں گے آپس میں جیسے یہ کنیکٹ ہوں گے تو پسٹن سائٹ پہ جو آئل گیا ہوا تھا ہیڈرولک سلنڈر میں وہ ٹینک میں آنا شروع ہو جائے گا تو یہ ہماری جو تھی آج کی ویڈیو تھی یہ پروسیس ہے اس کا بہت سمپل پروسیس ہے یہ ہمارے پاس ٹو پوزیشن فور وے ہے اور وال بھی ہیں مطلب کہ مینی ٹائپس آف والیڈرولک کیونکہ ان کے جو ہیں دو پوزیشن چار پوزیشن بھی ہوتی ہیں فور وے ہوتے ہیں تھری وے ہوتے ہیں مختلف ٹائپس ہیں نیکسٹ آپ جس ویڈیو کی انشاء اللہ ڈیمانڈ کریں گے آپ کو بنا کے ہم دکھائیں گے وہ آپ کو وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تو یہ اس کی پوری باڈی ہے وال کی یہ ہینڈل ہے ابھی یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہے جب ہم اس کو اس طرف میں دباؤں گا یہ ہینڈل میں نے دبا دیا ابھی آئل کیا کرے گا آئل پی پورٹ سے ہوتا ہوا اے کی طرف چلا جائے گا اور بی ہو جائے گی کنیکٹ ٹینک کے ساتھ آئل ایکسٹرا جو وہ اس میں آنا شروع ہو جائے گا ٹینک میں جیسے ہی میں لیور کو سینٹر میں کرتا ہوں یہ سینٹر میں ہمارا نیوٹرل پوزیشن میں آ گیا یہاں پہ کوئی پورٹ نہیں اوپن ہوگی کچھ بھی نہیں صرف یہ نیوٹرل پوزیشن میں کرایا सो so, जब मैं इस बाल को नीचे के हैंडल को नीचे दबा रहा हूं ये नीचे हो गया यहां पे यह हमारे पास हो गई इसकी आ, रिलीज पोजिशन जिसको हम कह लें कि हमारा जो सिलेंडर रॉड है वो इसमें हाउसिंग के अंदर जाना शुरू हो जाएगा यानी कि नेक साइड से आयल जा रहा है सो so, जब मैंने लीवर को नीचे दबाया तो हमारे पास पी और बी कनेक्ट हो गई पोर्ट बी के साथ कनेक्ट हो गई आयल जो हमारा पिसन साइड वाला वो टैंक में आना शुरू हो गया अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इन अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी मिलते हैं इनशाला नई वीडियो में अल्लाफ़